رأى بأوقات اوقات الكلام اللي بتقولي لحالك انا خايف اتخطى هالمرحلة خايف يصير شيء يخرب الدنيا خايف يحكوا علي خايف ما انجح لا لا لا ما لي قلب وبتبطلي تعملي شيء ليش عم تسمحي للخوف يملكك ويسيطر عليك ليش عم تسمحي له يمنعك تعملي الشيء اللي بيسعدك ويفرحك ما سألتي حالك ليش في ستات ما عنا كانت خايفة مثلك ويمكن اكتر بس ما سمحت للخوف يتحكم فيها وقررت تخوض التجربة وما وقفت وضلت عم بتكمل لحتى نجحت انت شو ناقصك؟ فتشي عن السبب القوي اللي ممكن يخليك تتغلب على الخوف وتجرق تعملي كل اللي بتحلمي فيه من زمان